السلام علیکم آج کے پیشنٹ جو ہیں یہ شارٹک پین لے کر آئے ہیں ارق کا درد ہے ان کو پچھلے چھ مہینے سے ہے اور کافی علاج کروا چکے ہیں ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے اور عقیمی علاج بھی کروا چکے ہیں لیکن پین ابھی بھی ویسے ہی ہے جا نہیں رہا کمر کا درد تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن پوری ٹانگ میں درد ہے ان کو تو الحمد ان کا سیشن کیا ہے امید ہے کہ ایک سے دو سیشن میں الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے ریکور کر لیں گے انشاءاللہ. وہو میں آ رہا ہوں اچھا عزیز و the yes. back cha میرے خورے ایسے سانس لو پر See yeah. that.